kašnjenjem u plaćenju poreskih obaveza upitom na poreskoj na e-porezima možete doći do informacije koliko još dugujete na ime kamate i To nije sporno. Ono što može biti interesantno, ok, pored onoga da je i kamatu potrebno isplatiti na potpuno isti način kao što se plaćuje i porezki dug, znači potpuno isti račun i potpuno isti poziv na broj, ono što ne piše nigde, to je da zaduženje, to jest ono koliko dugujete kamate, je jučerašnji iznos koji je tokom prethodne noći obračunat i to dobijate kao izveštaj. Današnjom uplatom tek noćas će biti ponovo obračunata i kamata, a i vaš novac. Uvijek je potrebno uplatiti bare malo više, jer tokom noći biće obračunata još jedna kamata u koju mi nemamo uvid, inspektori imaju, ali mi putem portala nemamo.